سنو تمہاری وفا پہ مجھ کو گرچے پورا یقین ہے مگر زمانے کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں ہے سگر کبھی ایسا ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے تو کبھی ان باتوں سے نفرت نہ کرنا جو کبھی ہم نے ایک دوسرے سے کی تھی کہ باتیں تو رابطہ ہوتی ہیں وہ بینچ جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے وہ پہلی بارش وہ کافی کے خالی مگ وہ سنیما کا پہلا ٹکٹ اور آخری دو سیٹیں سب کو یاد رکھنا کبھی ان سے نفرت نہ کرنا